سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما رو دارین از کانال کرپتو فاند در یوتیوب تماشا کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیو که براتون تهیه کردیم لذت برده باشین مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیست از شبکه های اجتماعی که ما توش فعول هستیم و میبینید و همونطور که میدونید تمام ویدیوهای ما در یوتیوب اشتراک گذاشته گذاشتیم بعد از مدتی در آپارات در سایر شبکه‌های اجتماعی هم شما می‌تونید از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی و بلاکچین مطلع بشین. صفحه اینستاگرام ما را حتما دنبال بکنید. آدرسش رو می‌تونید از سایتمون ثروتیار.کام ببینید. این ویدیو 89مه و اگر می‌خواید از ما حمایت کنید، بهترین روش حمایت از ما حمایت معنوی هست. ارسال این ویدیو در سایر شبکه‌های اجتماعی معرفیش به سایر علاقه‌مندان و معرفی ما به دوستانتون در جک پست و کامنت خوایه این ویدیو کمک میکنه تا شبکه ما هم توسعه پیدا کنه. اگر به موضوع جریان حرکت بین‌المللی بیت کوین علاقه‌مند هستین، ادامه ویدیو رو با ما دنبال کنید. اطلاعات جالبی در اختیارتون خواهیم گذاشت. مثل همیشه بحث سلب مسئولیت هست. این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره و اگر میخواید تو مقاصد اقتصادی و تجاری ازش استفاده بکنید، تمامی ریسک معاملاتی بر عهده سرمایه سرمایه‌گذار و از این محل هیچ مسئولیتی بر ما نیست. نحوه استفاده از ویدیوهای آموزشی توی کانالمون هم در قالب یک ویدیو جداگانه توی کانالمون در یوتیوب و آپارات به اشتراک گذاشتم. میتونید ویدیو 80 رو ببینید تا بتونید اثر بخشی بیشتری از ویدیوهای آموزشی بگیرید. همونطور که اشاره کردم توی این ویدیو می‌خوایم یه بررسی جریان انتقال بیت کوین رو ببینیم از سال 2013 تا نیمه اول 2020. بررسی نقشه تبادل بیت کوین و بین صرافی های مختلف و اینکه دریافت و ارسال بیت کوین بین کشورها و از جمله جی 20 که بزرگ 20 تا کشور بزرگ از نظر اقتصاد دنیا هست به چه صورتی و تحلیل وضعیت این جریان که خب باشه ما فهمیدیم از این کشور رفته اون کشور یا از این صرافی رفته اون صرافی خب به قول دوستان چه اهمیتی داره این مسئله در ادامه با هم خواهیم دید بررسی جریان انتقال بیت کوین یک موضوعیه که به ما کمک خواهد کرد تا بتونیم ببینیم چه جوری داره همهگیر میشه خاطرم هست که خیلی سال قبل یه بحثی یه بیماری به وجود اومد به عنوان آنفولانزای مرغی و اینکه خیلی آدم ها درگیر شدن با این بیماری نقشه آنفولانزا رو اومدن از طریق گوگل رسم کردن اومدن دیدن که چقدر کشورها دارن این لغت رو سرچ میکنن تا کسی مبتلا به این موضوع نشه یا مثلا خبرش رو نشنیده باشه و نگران نباشه از این جریان خب سرشی نمیکنه دیگه از اون طریق اومدن نقشه نقشه انفولانزا رو که ایشون عملاً هیت‌مپَره درستش کردن و تونستن پیش‌بینی کنن که تو چه فاصله‌ای به یه کشور دیگه میرسه و هر کشوری زودتر تمهیدات ویژه رو برای خودش در نظر گرفت. حالا توی داستان بیت کوین هم دقیقا همینه وقتی که شما نقشه رو میبینید این حس بهتون دست میده که اگر مثلا بتونید یک کاری رو در حوزه بلاکچین یا کریپتوکارنسی تو کشوری مد نظرتون انجام بدید شاید مثلا پیشرو باشین، نه وضعیتتون چجوری؟ چقدر اونجا پیشرفت کرده از این مسئله؟ و به خاطر اینکه این موضوع ملموز تر باشه من پیشنهاد اینه که ادامه ویدیو رو روی رو وبسایتش ببینیم آدرس مربوط به وبسایت کریستال و این سفر رو در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم تا بتونید از استفاده کنید International Bitcoin flows analytic map from crystal blockchain اومده بر اساس یک روشی تا آپریل 2020 از سال 2013 این جریان اومده بررسی کرده اطلاعاتی که اینجا میبینید با انتخاب هر کدوم از اینها ما میتونیم شرایط متفاوتی رو نسبت به مثلا همین سال 2013 میبینید چه میزان کشورها درگیر بودن مثلا امریکا در دوره همون سال 2013 با ده تا اکسچنج و 33 تا با قول توضیح کننده خارجی اومده چیزی حدود 132 میلیون دلار مبادله داشته روی حوضه بیتکوین و دریافت داشته و اینکه میزان ارسالش هم 116 میلیون دلار بوده این نشون میده که ترازش یعنی طوری بوده که بیشتر بیرون از اون کشور داشته استخراج میشده تا درون اون کشور خب ما اینو میتونیم بازار توانیم گسترده بکنیم و همچی که جلوتر می همونطور که در جدول سمت راست شما مشاهده می فرمایید بر اساس کشور اومده میزان من اینم از سال 2013 بگیرم میزان دریافت و ارسال رو اضافه کرد این سیشل کشوریه که در خصوص الان کجاست دقیقا این می بینید روی یه نقطه نزدیک های افریقا یه جزیره است که با این اونجا ثبت کرده یک دو تا صرافی دیگه هم اونجا رفتن خودشون ثبت کردند تا بتونن از مزایای های مالیاتی استفاده کنند در لژند پایین همونطور که مشاهده میکنید بیش از یک میلیارد تراکنش رو اومده در با رنگ خیلی تیره تر داده و همینطور آبیه کمرنگ تر این سفر رو که اسکرول کنیم بیایم پایین یک سری تجربه کاربری و نتایج مربوط به این موضوع هم گفته پیشنات میکنم حتما توی این سایت رژیسر کنید برای دریافت این گزارشی که اینجا قرار داره شما فقط کافی روی این بزنید یه سر مشخصات ازتون میگیره و اجازه دسترسی و دانلود این پی دی اف رو به شما میده همونطور که قبلا گفتم این بازه زمانی 2013 تا نیمه اول 2020 هست گزارش مربوط به کریستال و یه مؤسسه هلندی هست که اومده در خصوص مثلا اینجا میبینید گفته که میزان کلی بیت کوین مبادله شده به دلار دلار آمریکا بین کریپتوکارنسی ها بین صرافی های کریپتوکارنسی در سال 2013 اومده جلو تا نیمه اول 2020 یه گزارش تجمیع بین 2013 تا 2020 داشت -20 و یافتهای تحقیقش هم به اشتراک گذاشت که من در ادامه پرزنتیشن به شما اینها رو یادآوری میکنم اسکرول کنیم بیایم پایین شما همونطور که می‌بینی مثلا اینجا اومده گفته تعداد اکسچنج ها بر اساس کشور خب این تعداد اکسچنج های ثبت شده است یعنی میتونه تعدادی از اینا بیشتر باشه که خود گزارش اشاره شده یه چیز حدود 17 درصد بدون کشور هستن یعنی کشور مبداشون رو نگفتن اعلام نکردن خب بدیهیه که توی محاسبات ها هم مشخص نیست و آن نانور که همونطور که میبینید بالا 78 صرافی در سراسر دنیا هست آمریکا با 50 تا ببخشید انگلستان با 50 تا کریپ اکسچنج ثبت شده بیشترین میزان رو داره آمریکا با 26 تا تا آخرین گزارشی که مطابق این مطالعه تهیه شده از آن شده و اینکه شما میتونید ازش استفاده کنید اسکرول کنید میایم پایین که لیست کشورهای مختلفه همینطور که میبینید بر اساس کشور دوباره اتحادی اروپا رو اومده مثلا به صورت جدا دیده 62 تا همینطور دوباره دسته بندی کرده اومده پایین تا میرسه مثلا به ترکیه که کشور همسایه هست 6 تا چین 14 تا و هند 8 تا صرافی و اندونزی هم دو صرافی سخت شده داره. این نقشهایی که میبینی نقشه وضعیت دنیاست بین بحث جابجایی کریپتو بین کشورهاست هرچی میبینی که عدد این پررنگ تر باشه و به این سیبال نزدیک تر باشه این عدد عدد بزرگتری هست. اینجا هم این لجن رو که میبینید براتون کامل توضیح داده که بیش از هزار میلیارد دلار در این صرافی ها و در این کشور ها شده این رنگ های رو می‌بینیم. مثلا تو فکر کنم این انگلستان باشه اگر اشتباه نمی کنم که بیشترین میزان داره تو امریکا هم عدد بزرگی هست اسکرول کنیم بیایم پایین این صفحه مربوط به سال 2013 هست همونطور که میبینید بین کشور ها خب هر کشور با خودش که موادلهی نداره میاییم میبینیم مثلا بین اتحادیه اروپا و استرالیا میزان 133 هزار دلار مبادله بوده در سال 2013 شما یه بیگ مپی از این داشته باشین وقتی اسکرول کنم بیاییم پایین ببینید این رنگ هی داره پر و پرتر میشه میبینید همین چنان که داره میاد پایین هی این صفحه پر رنگ‌تر میشه سال 2017 که رشده ویژه ای داشت کریپتو می بینید چقدر زیاد و صفه پررنگ و همینطور ادامه داره سال 2018 2019 و در انتها بحث نیمه اول 2016 هست میبینید که سیشل همین جزیره چقدر ستون پررنگ و زیاده داره اونم به لطف بایننس هست این گزارش 33 صفحه است و اطلاعات خیلی قشنگی در خصوص کرپتوکارنسی داده و اینجا سند و ریسیف هر کشور رو مشخص کرده در هر سال یه جدول تقاطعیه که شما راحت میتونید ببینید که انقدر سند داشته انقدر ریسیف در سال 2015 و ترندشون همینطور که بیایم بالا مثلا من یه نمونه از اینا رو بگیرم مثلا ژاپن از دریافت 111 میلیون دلار رسیده به 786 میلیون دلار. خب این نشون میده که چقدر اقبال عمومی با این همراه بوده این هم لیست کشورهای جی بیست هست خب من اسکرول کنم بیام پایین تر همونطور که میبینید میزان بیشترین میزان ترانزکشن ها رو در سال اومده بررسی کرده از دو هزار سیزده خب در سال دو ژاپن بوده انگلستان بوده بعد سیشل همچنان به به بایننز یکی تازه این بازی هست و ترانزکشن های بزرگ میبینید که توی امریکا و حالا سیشل هم به خاطر اینکه تعداد زیادی به اونجا حالا اکانتشون رو درست کردن و طبعی شاید اون کشور باشند بیشتری میزان داره و اتحادی اروپا هم که سال 2013 این نمودار میزان اکسچنج بین کشورهای جی بیست و تمام کشورها ببینید زرده جی بیست و همه اکسچنج ها به این صورته پس ما توضیح روی سایت دادیم برمیگردیم به ادامه پرزنتشنمون. تحلیل وضعیت به این صورت بوده که تا پایان نیمه 2020 کشورهای بزرگ میزان تبادلات رمزارزشون شامل مثلا تو بر... بریتانیا 50 صرافی، هنگ کنگ 27 تا، سنگاپور 26 تا و آمریکا هم 26 در همین بازه زمانی مکزیک، آرژانتین، روسیه، اندونزی در کل این کشورهای جی کمترین میزان صرافی رو دارن و همونطوری که اشاره شد 18 درصدش هم از این صرافی تو هیچ کشوری نمیداده پس توی این آمار هم شامل دسته‌بندی ارائه شده نیست در سال 2013 یه چیز حدود 91 تراکنش ها از مبدأ جی‌بی‌اس یعنی 20 تا کشور قدرتمند انجام شده در حالی که در نیمه اول 2020 20، این عدد 91 به 45 رسید یعنی چی؟ یعنی یعنی کشورهای دیگه هم اومدن تو بازی مبدأ ارسال چی بوده بیشتر همون بحث ماین کردن رو داره و یا اونایی که هولد کردن بر اساس روی کردشون نسبت به پیشبینی که نسبت قیمت بیت کوین داشتن میزان بیت کوین جابجا شده در نیمه اول 2020 بیس بیس حدود 48 درصد بیت کوینی که در سال 2019 جابجا شده 2019 51.6 میلیارد دلار بوده و خب این نشون میده که یار حالا میتونن با یه رگرسیون به این نقطه برسن که پایز 2020 حدود 33 میلیارد دلار یا 35 درصد هم کاهش پیدا میکنه یعنی به 35 درصد میرسه هر چی در میگیریم جراتر میاد پایینتر این علتش هست که سرمایه گذار به آینده این کوین بیشتر امیدواره چرا 5 درصدش هم کمونطور که گفتم بین کشور های جیبیس بوده و از این چه پ درصد تو همین دوره سی درصد مربوط به سیشل بوده که با دو تا صرافی بزرگ باینن با صحبی بیشترین میزان ها و خودشون اقسصاص دادن نکته جالبشم در روند بلوغ فرایند در صرافی است که از سال 2010 تا ۲۰۱ این کس اصلا میگن 2010 تا ۱ اینکه اصلا این کسب کس و کار صرافی رمز ارز ها تازه به دنیا معرفی شده 2017 تا 2018 قیمت هم یه دفعه کرد پذیرش استقبال کشورها در خصوص این وضعیت نوع مبادلات مالی در برای بسر بلاکچین بوده و در سال 2000 از سال 2019 تا 2020 هم دولت ها رفتن به سمت رگولاتوری و قانونگذاری روی این موضوع و کنترول های مثل بحث های آنتیمانی لاندرینگ قوانین ضد پولشویی که زیر مجموعه FATF هست اینا همه مجموعه فرایند بلوغی بوده که صرافی‌ها تیک کرده و همون تو که توی گزارش دیدین هرچی رفتیم جلوتر اون جدل متقاطه هی پررنگ‌تر شده و روی رنگ‌های قهوه‌ای با تم‌های مختلف پس نشون میده هی همه کشورا دارن میان توی این بازی اونایی که سال 2013 و قبلتر اون رو کلاهبرداری می‌دونستان و هنوز هم اعتقاد داره فکر می‌کنم یه فرصت سرمایه‌گذاری خوبی رو از دست دارن میدن امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشیم با ارسال این ویدیو در سایر شبکه‌های اجتماع ارسالش برای دوستاتون از ما حمایت معنوی می‌کنید اگرم می‌خواهید حمایت مادی بکنید از آدرس کیف پول اتریوم یا آدرس زهرین پال می‌تونید استفاده بکنید ولی بهترین روش همون حمایت معنوی هست از ما. اگر تا الان عضو به کانال ما نشدی و به این موضوع علاقمند هستی به حوزه کریپتوکارنسی و معامله گری در اون پیشنهاد میکنم همین الان روی این لوگو کلیک بکن اون دکمه زنگوله هم بزن تا از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی زودتر از بقیه به محض اینکه ما یک ویدیو جدید آپلود کردیم از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشی. دو تا ویدیو مرتبط با موضوع که کمک می‌کنه زنجیره دانشی شما تکمیل بشه ام این امیدوارم که مفید فایده واقع شده باشه ممنون که تا اینجا همراه ما بودید خدا نگهدار